בסרטון האחרון ראינו למה, כאשר לוקחים מספר שאיננו 0 ומחלקים אותו ב-0, מקבלים משהו שאיננו מוגדר. אבל אולי עלתה לכם השאלה, מה לגבי 0 חלקי 0? האם גם זה לא יכול להיות מוגדר? בסרטון הזה נחשוב על 0 חלקי 0, יש כאן כמה כיווני מחשבה. ראשית, אפשר לקחת מספרים קרובים יותר ויותר ל-0 ולחלק אותם בעצמם. למשל 0.1 נקודה 0.1. חילקי FS 1. אחד. התוצרת בואו ניתקארב עוד יותר לFS. FS נקודה FS FS גם זה שווה לאחד. בואו ניתקארב מamas לFS. FS 0.0000001 FS 0.0000001. FS זה שווה 1, וזה בכלל לא משנה. זה לא משנה מי מיתקרבים לאףס מכיוון חיובי או אשלילי, גם מינוס אףס נקודא אףס אףס אףס אףס אףס אףס אחד, חילקי מינוס נקודא אףס אףס אףס אףס אחד, שווה אחד. ביד בסיס זה, אפשר לומר שקדאי לאגדיר קדאי לאגדיר את אףס חילקי אףס להיות שווה אחד. אבל מישהו אחר, שואל, מה קורה כאשר את אפס במספר שהולך לא מחלקים את המספר בעצמולה. F S במספר אולחך וקטן, אולחך ומצקרב ל- 0 למשל, F חלקי F S נקודה אחד, זה F S. או 0 חלקי 0 F .0 זה גם עדיין, <separately> יהיה 0. וגם חלקי גם כאן לא משנה אם הם במספר חיובי או שלילי. גם אם ניקח את הנגדי של המספרים האלה, נקבל את אותה התשובה. כשמסתכלים מהכיוון הזה, נראה שהכי הגיוני להגדיר שאפס חלקי אפס יהיה שווה לאפס. יש שני הכיוונים הגיוניים. כיוון ששני הכיוונים הגיוניים, אבל אף אחד מהם לא מתיישב היטב עם שאר המתמטיקה, היא מחליטה להשאיר את אפס חלקי אפס לא מוגדר.